يا هلا يا مرحبا ترحيب هل قلت تنزق في فنجالها عند قوم ما يمدون القليل رابتك بغرب طيب افعالها ام عقاب يا عسى عمرك مديد يا كريمه طيب الله فالها يا لصيلة دائما طبعك أصيل شيخه الرب ربع البعض طويل <تصفيق> المراج القاسبي <اجزالها تصفيق> يوم عقاب الكرم عندك دليل <تصفيق> الحفله الجميل باركوا النجمه في قبالها الحفل طيب ولا نهله متين اطيب الافراح يهر لهلالها يا هلا يا مرحبا ترحيب هل دله تنساك في فنجالها عند قوم ما يمدون القليل رابط تفرط طيب افعالها أم عقب يا عسى عمرك مديد يا كريمه طيب الله خالها شيخة الرب يرفع من زالها بنت شيخة لهم فعل وحصيل من مطالخ العرب وطالها هي بنت خلف راعة البعض طويل بالمراج قاسبي نبتالها يوم عقاب الكرم عندك دليل يا كريم جمل رحلها يوم رحبتي وهذا الليل ليل فرحه وسعادة انتبرا لها بعرس عامر عشيق المستحيل النساء تفخر بعيالها طيب عيالها باركوا له يا عسى عمره طويل ويا عسى الفرحه بطول اعمارها والعروس تزين الحب الجميل باركوا المجلة في كبارها طيب ولا مثله مثيل اطيب الافراح هل هلالها ثلاثة سبعة ستة